Валерій Чоботар показує книжку, до якої увійшли його фото. Чоловік каже, отримав пропозицію долучитись до проєкту після того, як знявся у сюжеті Суспільного. Коли в мене брали інтерв'ю і знімали сюжет для суспільного Наталка через цей сюжет дізналася, що я фотографую. Їй було в певній мірі цікаво попрацювати з кимось із фотографів-аматорів, непрофесіоналів, які роблять дуже гарні фотокартки. І вона зв'язалася через друзів, дізналася мій контакт, зв'язалася зі мною і запропонувала взяти участь у цьому проєкті». Фотографувати птахів, пригадує чоловік, почав, коли повернувся зі сходу. Каже, для нього це частина реабілітації після війни. «Ключових е таких інструментів, це насправді є відродження певної пристрасті, тому що одним із таких, е Постійних факторів в більшості, це не можна сказати, що у всіх, так? але у ветеранів, ветеранок є втрата пристрасті і зацікавленості до того, чим вони займалися до війни. От людина могла займатися якимось певним видом діяльності і вона нічого не відчуває. Це моя особиста історія як тренера. У мене дуже зараз важке і взагалі безпристрасне ставлення до тренувальної діяльності. При тому, що я люблю спорт, там поважаю незвичайно цю роботу. У мене на нього 25 років потрачено, включно з навчанням. Валерій Чоботар пригадує, в дитинстві за птахами спостерігав разом з батьком. Дивовижний спогад. Біля церкви в моєму селі росла величезна ялиця, от, її зараз немає, в ньому влучила блискавка, але на самому верху було гніздо крука, а ялиця була величезна. І я завжди фантазував і мріяв, як батько залізає до того гнізда і розповідає мені, що там є. Валерій Чоботар каже, птахів вивчає у лісах неподалік Тернополя, коли виходить на прогулянку з собакою. За 150-100 метрів від відсіля знаходиться гніздо Яструба Великого. Це надзвичайно скритий птах, він хижак насправді, і він дуже потрібний природі, якщо вважається, що люди часто говорять, що це погані птахи. А насправді він ловить в основному хворих птахів от, і допомагає не розповсюджуватися хворобами. Це дуже дивовижно насправді спостерігати прямо біля міста за 300 метрів від людських будівель. От, і зранку дуже часто цього ястрова можна побачити. Він постійно мешкає тут, на зиму не відлітає. На запитання, скільки часу витрачає на хобі, Валерій Чоботар відповідає так: я займаюся цим постійно, і це може бути через вікно мого балкону, це може бути проїжджаючи навіть в автомобілі, я аналізую деяку птицю. Я бачу. От бо це вже на рівні такого своєрідного способу життя. І для цього не потрібно тратити якийсь додатковий час, тому що, якщо ти уважний і сконцентрований, ти навіть в центрі міста можеш побачити дивовижних птахів». Леся Продоус, Ірина Моргун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.